Yeah! Доброго здоров'я, всім бажаю! Сьогодні я вам розповім про те, як я встановлював антенну навігатора, який ішов в комплекті із моєю новою магнітолою Android. Про весь комплект магнітоли, про саму магнітолу та про її встановлення я розповідав у минулому своєму відео. Штикер антени кріпиться до моєї магнітоли у верхній різьбовий роз'єм. Саме про таку магнітолу, яку я встановив на свій автомобіль без всяких перехідних рамок і була моя минула розповідь. Ось місце, яке я обрав для встановлення антени. Тому кабель будемо заводити під цю накладку. Попередньо я ще зняв бардачок, хоча ви можете цього й не робити. Про те, як його зняти, в мене теж є відзнятий відеоролик який зазначений і в списку під цим відео. По правилам, антена має кріпитись паралельно до площини землі для кращого прийому супутникового сигналу. Тому я і обрав це місце. Отож, заводимо кабель під накладку. А ось тут потім я прикріплю антену. Далі я прокладу кабель ось таким от шляхом. Вниз за бардачок, який я зняв. І до магнітоли. Ось він золотистий штекер з різьбою. Далі протираємо спиртом місце кріплення антени навігатора. Видаляємо з поверхні скотча наклейку і прикріплюємо антену. Ось така от нескладна операція, щоб на магнітолі працювала навігація. Удачі всім бажаю у ваших починаннях. Залишайте всі здорові.